Люди землю поділили на частини, на частини комусь краще Дитяче, що Бог усе бачить і готує країну на. Якщо ви забули, що усе належить Богу, все що під небом, що було і буде, все від нього, все від того, хто посилає сонце, світло, не поприхі з них, не багатих і бідних, війни а хто ж це люди? Даме Дякую!